Previziune surpriză a unui fost celebru ambasador ale României în sua, în cazul conflictului din Siria, Trump poate să dea peste cap o strategie. Donald Trump nu va risca o intervenție cu trupe în Siria, e de pere fostul ministru de externe, Mircea Geoan, invitatul emisiunii în facata de la Digi24 de duminic. În opinia sa, Donald Trump a acționat emoțional după atacul cu arme chimice din Siria. Nu crede ce trimite trupe? Cred ce Trump a uneles pe care a învat o de la George W. Bush, ce înseamnă războie lungi și scumpe? El spunea, acum două săptămâni, ce vrea să retrag trupele din Siria. Ele practic, prins între impulsuri de a reacționa la o dramă umanitar, cum a fost cazul din Douma, dorina lui de a nu se lasa tras în conflicte. Dar e o personalitate care poate se dea peste cap o strategie gândit de generalii lui", a declarat Mircea Geoan.